شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا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 برعاية سنحافظ على التراث بلادنا ونشاهد منشور جديد سيدوري السيد سيدعم سيدعم سيدعم سيدعم سيدعم سيدعم سيدعم سيدعم سيدعم سيدعم سيدعم نائبين رئيس الجهه السيد الشريف كل ما ساعدنا وكل ما يساعدنا في هذا المهرجان فشكرا ومرحبا والسيد الامير بو يوسف كذلك مشكورا على مجهوداتنا كذلك وزاره الفلاحه وزاره الثقافه كل ما سامحنا فالآن أحق آه عند روح روح شكر